Що mm. робили батьки, як вони Підтримували, не підтримували? Яким чином вони виховали такого сина, який в 22 роки, а, ну, вже багато чого досяг. Була одна ніч, в, це ще було під час вступної кампанії, коли ми знову з батьками посварилися на підгорунті того, що їм не подобалося, скільки часу я проводжу з комп'ютером. У нас не було стільки можливостей, як є у вашого покоління. Я маю на увазі з точки зору е, технічних можливостей, диджитал, е, IT. Хороші ідеї, вони в усіх книжках повторюються. Коли ти ту саму ідею, наприклад, повтор... вже бачиш деякий раз, то ти так думаєш, ага, щось в цьому є. Ви робите, ти сказав, outbound, Inbound, е Referral, сеiles-partner. Sales partner. Да. Скажи, будь ласка, нащо такі е івенти, нащо тратити на це гроші, час? От. Якщо ви вже все робите, це цікаво, це, це виклик. Андрій, ти кофаундер компанії Аптек в Києві. Розкажи, будь ласка, що це за компанія, чим ви займаєтесь? Так, да, я кофаундер Аптек компанії, це ми компанія із розробки software development, займаємося розробкою мобільних додатків для стартапів і малого та середнього бізнесу. Це якщо основний наш профіль. А чим ми особливі, тим, що ми будуємо команду, в якій кожен працівник зацікавлений в те, щоб. Вникнути в бізнес клієнта і почути її як би, зсередини, і стати як, частково оунером цього продукту, і тим самим даючи додаткову вартість клієнту, таким чином даючи хороший сервіс. Якщо ти, можеш чув про компанію запус, «Запис»… Запис? Е... Запис. Ні. Вони хваляться тим, що надають вау-сервіс да. для клієнтів, а насправді вони продають просто без життя. Да. Так. Якщо так провести аналогію, то ми якби запис для software софтверу девелопменту. Надаємо... Ви надаєте вау-продукт для своїх клієнтів. Ми надаємо да, мобільні додатки і вау-сервіс у вигляді того сервісу, який клієнти отримують, працюючи з нами. Чекай, скажи мені, скільки тобі років? Мені 22. 22 роки і ти – кофаундер, ти заснував компанію разом з партнером, да. в якій зараз 35 чоловік? Так, да, вірно. Ми заснували її минулого року, лютому, разом з моїм кофаундером Дімою, і по чуть-чуть-почуть і -чуть, чуть -чуть ростили її дотепер до 35 працівників. Слухай, це дуже схоже з тим, що я роблю тут. У ну, мене веб-девелопмент, в тебе мобайл-девелопмент. Розкажи, будь ласка, як, як ви шукаєте клієнтів, що ви робите, де брати клієнтів? Брати клієнтів у світі. Насправді ринок великий і всім, так. так би сказати, вистачає. Я можу сказати, що нам повезло на, на старті, ми змогли запартнеритися із другом нашим з Америки, який допоміг нам знайти перших клієнтів. Це були, насправді, дуже маленькі проекти, які, за які не хотілося брати, більшість компаній не захочуть братися. Ми з Дімою на них взялися з ціллю наробити репутацію і отримати перше портфоліо кейсів. І вкладали, так сказати, всю старання, душу в ці проекти, щоб їх закрити успішно. І так ми отримували перші рекомендації від тих вже клієнтів, які були задоволені роботою з нами. І так потроху ми вибудували нетворк, коли клієнти нас самі приводять нових Рекомендують. Давай вернемось трошки назад. Тобі 22 роки. Фактично ти в минулому році закінчив університет, так? А можеш розказати, ну ти вчився в школі, там щось там, е, поняв в один день, що треба займатися програмуванням, програмував цілими тижнями, там напроліт цілими ночами чи як. Як це було? Як стати в 22, е, співзасновником компанії з 35 людей? Ти як в воду дивишся, насправді да. ночами Навчав я проводив всі свої 10-11 класи. Я вчився в англійській школі до 9 класу, так. а після того поступив у фізико-математичний ліцей. Це спеціалізована школа з вивчення фізики, математики, інформатики. Це насправді був для мене колосальний поштовх так. в розвитку як мене як програміста і тим, тим чим я займаюся зараз. Там я вперше познайомився з програмуванням, до того я не знав, що таке програмування. До дев'ятого класу ти не знав, що це? Ні, не знав. Я любив математику, у мене досить непогано були успіхи з математики, але до того я взагалі не знав. І я одразу зрозумів, що це воно моє. Я, як ти кажеш, ночі напролёт проводив за комп'ютером і за монітором, і це, власне, на ґрунті чого? У нас завжди були конфлікти з батьками, Та? бо вони сварилися: "Андрій, так не можна сидіти довго в комп'ютері, ти зірзевсе їси, іди погуляй, Та, там, ти там з дівчатами іди погуляй". Каже: "Ні". Слухай, ти реально? А перед тобою були е, Саша і Інна з України, які ага. Які кофаундери одного ком'юніті, яке об'єднує всіх? Ти ну Ти, знаєш, ти, да, ти да, в Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в от як відносились батьки до в такого пейшен, до твого, до твого комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в комуніті. Ти в що mm -hmm. робили батьки, як вони Підтримували, не підтримували? Яким чином вони виховали такого сина, який в 22 роки? А, ну, вже багато чого досяг. Mm -hmm. е, ну, я дуже вдячний своїм батькам за весь досвід, який я отримав, і за все виховання, яке вони мені дали. Е, я думаю, історія почалася навіть з мого дитинства мій дідусь навчив мене читати, писати, грати шашки, шахмати ще до того, як я поступив в школу. Можливо, це дало мені підґрунтя хорошого розвитку з самого початку. А за що я вдячний своїм батькам за те, що вони мені давали багато свободи і, і, і рідко заставляли робити те, як вони, як вони це бачать. Клас. І, наприклад, коли я закінчував 9 клас, приймаю був вибір – йти в коледж поступати, чи залишатися в тій самій школі, чи йти теж ж фізмат-люцей. І я був, якби розгублений і не знав, що робити. І батьки головне мені нічого не казали, куди, куди йти, давали мені саму можливість зробити вибір. Я довго мучився, а все ж таки попав в фізмат-ліцей. Це дало мені так сказати, поштовх до самостійності, який батьки мені надавали саме початку. В університеті ти вчився в Києві? Так, да, вчився в Києві. А, ти в КПІ вчився, так? Так, да, так. Да, да. Після 11 класу я поступив Теж цікава історія, яка потрапив да. в Київ. Насправді, я не мав вчитися в Києві. Я Скажи. здав ЗНО і вже був, подав документи у Львівський національний університет імені Івана Франка у Львові. Да. Після з'їсти усі, це такий був тренд, усім йти Івана Франка. Да, там вже наша така була тусовка, ком'юніті. Я теж тоді пішов, але... Одного, але перед тим я ще був подав документи в різні університети, так на всякий випадок. Да, так, так вот. так роблять. І так, да, так багато хто робить. І була одна ніч в, це ще було під час вступної кампанії, коли ми знову з батьками посварилися на відґрунті того, що їм не подобалося скільки часу я проводжу з комп'ютером. Да. І я подумав: ну все, це якби вже крапка. Я терхіти цього далі не зможеш. Ще читати в Київ, і кажу, мама, їду в Київ, така. Каже, ха-ха, не смішно, йди спати. От, наступний день я забираю документи, приношу квитки додому, каже, от я їду вечором в Київ. Вечором, слізами моя мама, сестра провожали мене на перрон. Я поступив в Київ, поїхав в Київ, поступив і зовсім не жалію. Це йде другий поштовх до самостійної, який супер. я зробив, і який дало мені так би, хороше підґрунтя до те, щоб взяти своє життя в руки, так сказати, і відповідати за її. Красавчик. Давай вернемося до бізнесу. Да. А... Що найважче було от, в створенні компанії? Найважче в створенні компанії? Найважче, як на мене взагалі, це побудова власне, самої команди. Так. Ну, взагалі всі бізнес-процеси важливі. Це і, і рекрути, і знаходження клієнтів, і менеджер, фінанси, і маркетинг. Ну, в моєму розумінні компанія — це, це люди. Так? Так. Всі кажуть, що люди — це наш найбільший актив, і так. ми відносимося до цього, ну, це практично це, всі кажуть. Це вже стереотип ставлення, да? відноситься Но... до цього серйозно як ми бачимо, часто не на практиці це не відповідає дійсності. Ми в нашій компанії це якби поставили це за основу і справді ставимося до людей як до найціннішого assets, активу, та, який у нас є компанії. Вкладаємо розвиток в їх, ресурси в їх розвиток, надаємо багато самостійності, свободи. Проводимо з кожним працівником one-on-ones регулярно. Ми двоє фаундерів, коли ми ділимося які цілі своїми інсайтами. своїми інсайтами діляться, дають фідбек про команду, про, про, про, взагалі, про клієнтів, про роботу в організації. Би, номер один мотиватор в, таких, нашого покоління – це розвиток. І якщо людина не бачить, що вона може розвиватися, то компанія просто йде. Ми надаємо максимально цей розвиток, і люди в нас лишаються, якщо в аутсорсеному бізнесі як би, поширено... Дуже великий торново рейд, коли да. працівники звільняються ча да, та, та, часто. Та. то в нас звільнили всього два працівники за півтори роки, за весь цей час. А як ви даєте їм можливість розвиватися? А... Ти типу більш цікаві задачі даєте чи що? Стараємося знаходити проекти, міняти людей на проекти, якщо одному стає нецікаво, mm -hmm. а іншому mm -hmm. не цікаво. Ми експериментували з таким поняттям, як «Аптек Days. Це коли як є Google, 20% фрейтайм, коли да. розробники мали працювати над своїми проектами. Ми запровадили таку ж схожу штуку. Вона не виливається повністю 20%, але у кожного працівника є можливість брати час, апту 20%, да, коли інвестувати в свої продукти, в навчання, в розвиток. Круто. Це виливається в статті, які пишуть наші девелопери. В опенсорс проекти, покращення до існуючих проєктів, до пет проекти, які, мабуть, ніколи не будуть випущені. Вони якби навчальні пет проекти. Но це один з варіантів, наприклад, як ми мотивуємо працівників розвиватися і як даємо таку можливість. Друзі, підписуйтесь на мой фейсбук. Там все гаряче і сладке. Фактично, ти зовсім недавно, як випустився зі школи. з університету? Школи теж. П'ять років, окей. Недавно по відношенню до мене, тому що я закінчив і 15 років назад. І, і що б ти порадив тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться у дев'ятому, десятому, одиннадцятому класі? Щоб я порадив для того, щоб реалізувати Щоб вони себе. реалізовували себе, щоб вони були щасливими. Ну, ти фактично щас, щасливий, та? ти робиш те, що ти хочеш. Ти будуєш свою компанію, ти будуєш свою справу. Ага. Ну, ти робиш те, що ти хочеш, правильно? Да. І то як ти хочеш? Е, да, згоден. Як дійти до цього людям, яким зараз там 16? Не обов'язково мати свою компанію чи успішний бізнес, щоб бути щасливим. Бути щасливим – це е, справа в деталях. Насправді да. щастя створюють е, наші стосунки з батьками, з хлопець, з дівчина з суспільством, от таке Але якщо повернутися до питання, як власне себана найкраще реалізувати після школи, на мою думку, тут і грає роль потрібно навчитися позбутися оцього цього незрозумілої жаги до зміни світу. Серйозно? Так, да, тобто зараз, якщо подивитися на на, наш, на, на покоління, кожен кожного там я хочу створити стартап я хочу створити та. наступний Apple значить я буду міняти світ та, значить, та. я буду там мільярдером Unicorn я буду наступним Цукербергом насправді це я вважаю воно турмозить і воно не дає людині розвину... розкрити себе так сказати Воно не дає бути собою а позбутися цієї жаги бути непонятно ким да не Цукербергом не Ілоном Маском не Білим Гейтсом а бути собою є такий Парадокс вибору, коли люди, людини є багато можливостей вибирати, та, та. вона насправді цей вибір не робить. І це, що можна прослідкувати багато в нашому поколінні, тому що у нас багато чого дали нові технології, та. нові демократизації суспільства. І в тебе є вибір стати будь-ким. У да? мене є вибір також. У мене навіть у нас є з'явився вибір змінити статі, не то що вже якої, якої статі тебе буде партнер. Цей парадокс, це якби входить в ступор деяких людей, і вони не роблять ніякий вибір Далі. і якби мутаються від, від якихось випадкових чи підробітків чи проектів. А до речі, про 30-річних, е, ну, мого покоління. Е, хлопців і дівчат. Багато, ми, у нас не було стільки можливостей, як є у вашого покоління. Я маю на увазі з точки зору е, технічних можливостей, диджитал, е, IT. Багато хто зараз намагається перейти в цю це сферу. Це, клас, це, клас, це. це супер, супер. А, що б ти порадив, от що робити е, тим, хто хоче, наприклад, в 32 чи 35 років почати навчатися е, програмуванню, можливо. Можливо, диджитал-маркетинг можливо, там ще якимись справам то, що зараз дає можливості подорожувати, заробляти там на островах, в інших країнах. От і, ну, фактично кайфувати. А, як на мене, потрібно, якщо в IT переходити, потрібно зрозуміти Мотивації людини, якщо не хоче переходити заради грошей, вона може дійсно перейти, вона так. буде успішно, але це навряд чи вона досягне справді якогось значного успіху. Тому я би рекомендував переходити в ІТ, якщо ти справді цьому хочеш і гориш. Тому що в сьогоднішньому світі може себе реалізувати добре на в ІТ. Дуже ж бухгалтер може працювати на ремоут, на, наприклад, на американського клієнта отримати схожу до американської зарплати і також бути крутим і не будучи іт Бо тобто можливості для реалізації знову ж таки є себе, але якщо говорити саме про аІТі то е, тут потрібно, потрібно полюбити те, що те, що ти зараз займаєшся, і вчишся, і складаєш стільки часу, це просто треба прийнятися цією душею. Що через рік це вже буде абсолютно невалідно, так. неактуально. І, ти взагалі і треба буде забулич. знову вчитись, і так, знову так, вчитись, так. Це і постійний постійно процес вчити. навчання. І до цього треба просто звикнути і прийняти. Бо інакше так ІТ-сфера розвивається, що вона дуже швидко міняється. Якщо, до цього, якщо ти думаєш, що ти от зараз інвестуєш там пів півроку, наприклад, вивчиш якусь технологію і будеш на ній успішний там, наступні 10 років, поки не заробиш так. тебе на хату, це, скоріш за все, таке не буде працювати. Насправді, от ти, як 30-річний, і я, ти маєш багато переваг зі мною. Зважаючи на те, що я молодий. Тебе більше досвіду та. роботи з людьми, з командами, з якихось зв'язків. І оце насправді не хватає молодим, таким як я. У мене цього просто-напросто немає. Я це ще тільки буду вчитися та, на своїх помилках. Та. І ти, йдучи, наприклад, в компанію айтічно працювати, це буде твій сильна сторона, на яку ти можеш, так сказати, давити. Дійсно. Бо молодого покоління, як у мене, цього просто-напросто немає. Треба час, щоб це здобути. Можна Скажи, сказати, як ти мені? думаєш, як знайти першого клієнта, наприклад, фрілансеру? Або, ну, якщо ви в рамках компанії, от як знайти цього першого клієнта, який дасть поштовху? Як на мене, тут е, суміш везучості так. і працівитості. Якщо достатньо довго е, вкладати зусиль в це, то ну, якби рано чи пізно якби везучість, везучість працює і повезе. Насправді, я не думаю, що якийсь силиврбуз, е, так, для знаходження свого клієнта. Це дуже все тріки і залежить від сфери. Ти мені казав, що ти займаєшся і маркетингом в компанії. Ви робите, ти сказав, outbound, inbound, referral, sales partner. Сейлс партнер. Давай українською, тому що щоб всі зрозуміли. Outbound, типу, аутбаунд ви посилаєте, uh, там, імейли uh, e should... висилаєте, uh, рекламу uh, робите, uh, Та Рекламу ми не робимо. Находимо, наприклад, профілі, які нас потенційно можуть зацікавити в інтернеті, і пишемо їм особисті листи, резервимо їхню сферу, їхні профілі і даємо, намагаємося, як би, pay forward, Тобто, щось за, запропонувати. Так, сразу проаналізувати, так за цей connection зв'язати. Є інша стратегія, коли ти пишеш загальні листи, але масово розсилають. Вона також працює і успішно працює. Багато компаній неї користуються. Ми просто вибрали такий, нам такий да. зручніший і більше підходить до нашої працівної структури. Inbound. Inbound – це коли створюється щось, що притягує би, клієнтів ззовні. Це, наприклад, социал-мідіа, на Facebook я бачу. Facebook. Твіттер, LinkedIn успішно ведемо, прокачуємо профілів, наприклад, усіх працівників і членів команди. Клас, молодці! Пишемо на блог, наприклад, статті. Наші статті часто потрапляють в дайджести топові по розробці Android, iOS. Круто! Такі як Android Weekly, Kotlin Weekly, Swift Weekly. Молодці! І це проводить, створює свій трафік і частина з них конвертується у людів. От, Inbound з таких бірж, знаходження компанії, як Clutch, наприклад, Woodfirms. Там, де ми залишаємо відгуки клієнтів, які ми не можемо впливати. На... Тобто клієнти, які лишають відео, це їхні відео. І там ми набрали хороший рейтинг, і звідти також Круто, літи до нас впадають. Ти приїхав перше на Web Summit, так? Так. А скажи, будь ласка, Нeste. на що такі е івенти, на що тратити на це гроші, час? От, якщо ви вже все робите з Києва. Ну, це цікаво. Це це виклик. Е, насправді, якби я вважаю, два основні, я це почув на недавній конференції А Source People, найбільші конференції з ресорсу року в Україні. Два основні правила продажу, ще е, плюс році. Це Be likable, щоб тебе любили, та. і Earn Trust, щоб заробити довіру. До і от на конференції це ми пройшли фактично якби, просувати свою компанію, шукати клієнтів, кінцева мета. Але це треба робити, якби, виконавши ці два попередні пункти. Та, та. Це що ми робимо? зустрічаємося з людьми, намагаємося їм чимось допомогти, зав'язати дружні стосунки, connections, подружитися, обмінятися контактами, підтримати зв'язок. В результаті, через декілька місяців, через півроку, рік, Частина з них конвертується в клієнтів. 100%. І це, власне, наша стратегія, наприклад, роботи в, на Web Скажи, як ти до цього прийшов? Ну, типу, цікаво а, мені. Ти сидів, займався програмуванням, ти програміст. Скоріше за все, ну, такий є стереотип, що програмісти — це інтроверти. Да. А от як ти дійшов до того, що от okay. треба бути відкритим, треба шукати контакти, треба бути be likable, be trust, earn trust? А, як я до цього дійшов? Да. Е, через Книжки, я б сказав. От, я дуже люблю читати. Читаю приблизно одну-півтора книжки в тиждень. Звідти навчаюся багато інформації таких авторів, як Джим Холлінс, наприклад. Ага. І воно якось так, хороші ідеї, вони в всіх книжках повторюються. І коли ти ту саму ідею, наприклад, вже бачиш деякий раз, то ти думаєш, ага, щось в цьому є. І по чуть-чуть імплементиш. Круто. От, так, наприклад, ми прочитавши одну книжку «Reinventing Organizations», вона розказує від Фредеріка Лау, розказує про як організувати, як може виглядати організація майбутнього. Так. Замість такої архічної структури, коли є там CEO, менеджери, так, так. менеджери і спускається рішення зверху донизу, можна організувати горизонтальну структуру коли немає е, формальної ієрархії е, і багато самоорганізації всередині команди. А відповідальність не, роз, не розфокусовується? Ну, немає такого, що, типу, я за це не відповідав, це, може, там Сережа там, чи ще хтось? Так, е, да, це, якби, є свої механізми в цій структурі, як підтримувати її. Замість, тоді замість професій і титулів є сфера відповідальності, так. ролі. Наприклад, я тобі казав, я моя одна з ролей була маркетинг. Зараз так. я маркетинг вже передаю нашому маркетологу і від неї позбавляюся. От. Це означає, що я собі беру якісь інакші ролі для відповідальності. Так само і кожен з працівників бере, от, наприклад, у него є роль на проекті, він за нього так. відповідає. Працює там чи тім рядом, чи девелопером, це його є одна з ролей. Паралельно він може взяти, наприклад, роль якогось іще процесу. Хто за власним бажанням хоче, частина, маленький відсоток своєї зарплати відкладається в гарний фонд, який потім збирається, Круто. і ми інвестуємо в різні благочинні акції. Це допомога дітям, хворим, а воїнам АТО. А недавно, наприклад, висадили 69 дерев в Києві. Клас, 69 молодці. ні з чим не пов'язано, це чисто випадкова цифра. <рес> Андрій, дивись, у мене є така традиція, коли один гість передає питання іншому, ага. а ми зараз поїдемо в порту, і я ще точно не знаю, з ким я буду записувати відео, але точно знаю, що це буде людина, яка живе в тому місті. Ти був в Порту, А яке б ти питання задав? Яке б питання задав? Коли я був у Порту, мені здалося, що місцеві, вони відгукуються так, якби Порту – це краще, ніж Лісабон. Я не зміг виведити, чому, чому вони так вважають. Можеш задати їм питання, наприклад, де, чому Порту вважається кращим, ніж Лісабон? Звичайно. Супер, дякую. А, слухай, ти, що ти в Порту? Ще є в порту. Так. Я не пам'ятаю, що її, але я пам'ятаю, що я пив Пив <смітно> порту, так? <Вісно>, <смітно> Писатися на на канал Романа, ставте лайк і отримайте багато хорошої корисної інформації для розвитку себе, бізнесу і хорошого впливу на суспільство.